نحمد ون وسلی و رسول الکریم ناظرین آج کا ہمارا بہت اہم موضوع ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے عید جو ہے وہ آنے والی ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عید والے دن آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے کیا معمولات مبارکہ تھے آپ کو معلوم ہے کہ اقا الیہصلاط پورا سال اشراق کی نماز یعنی دو رکعت نماز جو ہے اس کا ناغا نہیں فرماتے تھے لیکن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا جب دن آتا تو اس دن آپ ناگا فرما لیا کرتے اور غیر بات ہے کہ جب ناگا فرماتے تو آپ کی ذہن میں بات آ ہوگی کہ پورا سال جب ناغانی نہیں فرماتے تو ان دو دنوں میں ناگا کرنے میں کوئی حکمت ہوگی یا اس کے متبادل کوئی بہتر سے بہتر عمل ہوگا تو آکار صلاحت وسلام تعلیم امت کے لیے اشراق کی نماز کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ والے پہلے دن آپ ترق فرما دیتے اور اس کی جگہ پر آپ سلا رحمی کرتے نونہال تشریف لے جاتے رشتہ داروں میں برادری میں آپ تشریف لے جاتے اس کی جگہ پر جو ہے سب کو خوش کرتے معلوم ہوا کہ عید والے دن اگر نماز اشراق بندہ چھوڑتا ہے اور ادھر ادھر سلا رحمی کا کام کرتا ہے تو بھی یہ بہت اچھا ہے کیونکہ قطع رحمی سے اسلام نے بہت جو ہے وہ ممانت کا حکم دیا ہے فعال آس تم ان طول تم ان تفصوف الرد و تو قطّی اور حامکم اولا اکلدین اللہ اللہ کہ کیا تم تمیں تم زمین کے اندر فساد پھیلانا چاہتے ہو اور قطع رحمی کرتے ہو تو قطع رحمی کرنے والے پر اللہ کی لانت ہے لہذا اللہ کی لانت کا معنی اللہ کی رحمت سے دوری تو لہٰذا اللہ کی رحمت سے دوری قطع رحمی سے ہوتی ہے لہذا صلی رحمی کر کے اللہ کی رحمت کے جو ہے وہ قریب ہو جائے یہی مقصد ہے سجدہ کرنے کا نماز پڑھنے کا تو لہٰذا یہ کام ہمیں کرنا چاہیے خطا کہ اگر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ماں باپ ناراض ہیں قریبی رشتہ دار ناراض ہیں لا یقبل عدلم بلا سرفن تو اللہ تعالیٰ اس کا نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا اس لیے حضور نے فرمایا کہ رحمی کرنے سے کیا ہوتا ہے روزی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت بدردہ کہتے ہیں حضور نے ہمیں فرمایا نماز روزے سے اور حج سے بھی افضل عبادت کیا ہے کہ تم سلا رحمی کرو اور ایک روایت میں آتا ہے سل من قطع کا واف و امن ظلم کا وہ احسن الا من اسا علئی کا فرمایا جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ لے اور فرمایا کہ جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے اور جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کرے تو یہ بہت اچ جو ہے وہ عمدہ عمل ہے لہذا پہلا کام رحمی کا ہمیں عید والے دن کرنا چاہیے نمبر دو عید والے دن ہمیں تکبیرات کی کثرت کرنی چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر اللّہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد فرق اتنا ہے کہ عید الفطر پڑھنے کے لیے جب آئیں تو ایستا آواز میں تکبیرات راستے میں کہیں اور عید الاضحیٰ کے موقع پر اونچی آواز میں کہیں اس میں بھی ایک اسلام کی شان و شوکت دھوم دھام دب دبا اور روب ہے جب مسلمان ایک ہو کر آئیں گے عید پڑھنے کے لیے اور تکبیرات کہتے جائیں گے تو جو کفر ہے اس کا منہ کالا ہوگا اور لیکن اس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ جس راستے سے یا جس گلی سے آپ آتے ہیں واپسی پر راستہ چینج کرنا ہے یا گلی چینج کرنی ہے تکبیرات چینج نہیں کرنی تکبیرات وہی رہنی ہیں لیکن راستہ چینج کرنا ہے اور اس میں حکمت یہ ہے کہ جب آپ راستہ چینج کریں گے تو جس راستے سے آپ آئے وہ راستہ بھی گواہی دے گا جس راستے سے آپ واپس جائیں گے وہ بھی گواہی دے گا کہ یہاں اللہ اللہ ہوتی رہی جس طرح قرآن مجید میں ہے یوم اِدن تو حدِس و اخبار رہا کہ قیامت والدین یہ زمین گواہی دے گی میرے اوپر کس نے کیا کام کیا ہے یہی حکمت ہے معدس ملاقاری مرکات مشکات میں فرماتے ہیں فرض کے بعد سنتے اور نوافل فرض والی جگہوں کے اوپر پڑھنے کے بجائے ادھر ادھر پڑھیں خواب و مسجد میں پڑھیں خواب و گھر پڑیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ جگہ بدلیں گے تو وہ جگہ بھی گواہ دی گی کہ اس بندے نے یہاں بھی سجدہ ریزی کی ہے یہاں بھی اس نے جو ہے وہ اللہ اکبر کی ہے جی تو یہ بھی اس میں ایک حکمت ہے اور نمبر تین اس دن اگر کوئی یتیم بچہ مل جاتا ہے تو یہ بھی سنت ہے عید کی نماز سے پہلے یتیم بچے کے سر کے اوپر دستے شفقت پھیرنا اور اس کو خوش کرنا اس کو راضی کرنا آپ کو معلوم ہے کہ ضور کی کندھہ مبارک پر جو ہے کوئی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ چند کے علاوہ کوئی بھی سوار نہیں ہوا لیکن یتیم بچہ عید والے دن حضور نے اپنے کندھے کے اوپر سوار کیا اور آپ نے کبھی بھی عید کی نماز میں وقت مقرر سے تاخیر نہیں فرمائی صرف یتیم بچے کی وجہ سے آپ نے تاخیر فرمائی اور آپ کے کندھے کے اوپر بیٹھے ہوئے جب وہ بچہ آیا تو صحابہ اکرام عید میں کٹھے تھے دیکھ کر آگے آگے صابہ بڑھ کر دیکھنے لگے کہ یہ کون سا خوش نصیب ہے حضور نے فرمایا یتیم بچہ ہے یا بچے سے عید والے دن جو ہے وہ پیار کرنا یہ بھی ایک اعلیٰ حضور کی سنت ہے نمبر چار عید الفطر کی نماز سے پہلے طاقتر کھجوریں کھا لینا تین پانچ سات جی یہ بھی ادرت انس کہتے ہیں حضور کا طریقہ ہے حضور کی سنت ہے یا کوئی بھی میٹھی چیز کانا رسول اللہ علیہ وسلم حب حضور اور میٹھی چیز اور شاید کو پسند فرمائے کرتے تھے لہذا سیویاں میٹھی بنا لیتے ہیں کوئی اس قسم کی گڑ کی چیز بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے سنت جو ہے وہ ادا ہو جائے گی تاہم آج کل کھجوریں چونکہ عام میسر ہیں ہر جگہ دستیاب ہیں لہذا تین پانچ کھجوریں کھا لینا عید الفطر کی نماز سے پہلے یہ بھی سنت ہے اور اگر اس ٹائم نہ کھا سکیں تو عید کے بعد کھا لیں لیکن اگر اشاع تک نہ کھائیں گے پھر ملامت کی مستحق ہوں گے اس سے پہلے کھا لینا چاہیے اور بڑی عید جو ہے عید الاضحیٰ اس میں کوئی چیز بھی پہلے نہیں کھانی چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک مریض ہے وہ مر رہا وہ کہے دوائی میں نہیں لیتا جی کہ بڑی عید ہے نہیں اگر کوئی چیز ضرورت کے تحت کھانی پڑے تو کھا بھی سکتے ہیں تاہم مستحب عمل یہ ہے کہ آپ عید کے گوشت کے ساتھ جو ہے اپنی زبان کو حرکت دیں تو یہ ایک مستحب عمل ہے اچھا عمل ہے لیکن فرض اور واجب یہ نہیں ہے اور پانچواں یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ذہن کے اندر یہ وام پیدا ہو گیا ہے کہ عید والے دن جو ہے وہ روزہ رکھنا چاہیے کچھ حضرات تو عید الفطر کو روزہ صبح جو ہے کچھ کھاتے پیتے نہیں اور عید کے ٹائم کھا پی لیتے ہیں کہتے ہیں جی روزہ افطار ہو گئے کچھ حضرات بڑی عید کو کہتے ہیں ہمارا روزہ جب عید کا گوشت تیار ہو جاتا ہے قربانی کا پھر کھاتے ہیں ایسا بھی کوئی عمل نہیں ہے بلکہ عید الفطر اور عید الادھا اللہ کی ضیافت اور مہمان نوازی کے دن ہیں دیکھیں یہ کیسا روزہ کیا دن جو افطار ہو گیا ہے روزے کے جہاں کام سورہ بقرہ کے اندر بیان ہوئے ہیں ثما آتم مسّیامہ الاََََََََََل وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ مکمل کرو کب تک رات تک تو مکمل روزہ رات تک ہوتا ہے دوپہر کا روزہ نہیں ہوتا اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے آقۂ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا السوم و فی حادام فنحا اجام و اقلم و شربن فرمایا ان دنوں میں عید کے دنوں میں روزہ نہ رکھا کرو کیونکہ یہ کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے دن ہوتے ہیں لہٰذا یہ اللہ کی ضیافت کے دن ہے کھانے پینے کے دن ہے عید الفطر عید الاضحیٰ کو کوئی شری روزہ نہیں ہوتا بلکہ اگر کسی نے کوئی منت بھی مان لی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں عید والے دن روزہ رکھوں گا تو وہ اس کی جو ہے نا منت وہ بھی غیر شری ہوگی بلکہ بعد میں وہ روزہ رکھے گا اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عید والے دن جو ہے کپڑے جو ہے خوبصورت پہننے چاہیے اگر نئے ہوں تو سفید ہوں بہت بہتر ہے حضور نما سفید کپڑا جو ہے وہ استعمال کیا کرو کیونکہ اس سے تمہیں کفن یاد آتا ہے اور یہ سب سے بہترین کپڑا ہے جی تو لہٰذا اگر یہ ہو جائے تو ٹھیک یہ نہ بھی ہو تو پھر کوئی حرج نہیں یہ عید کا دن جو ہے وہ کئی لوگوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے اور کئی لوگوں کے لیے وعید کا دن ہوتا ہے جو لوگ روزے رکھتے ہیں مکمل اور عام کھاتے پیتے نہیں ماہ رمضان کی تعظیم کرتے ہیں ان کے لیے عید کا دن ہے اور جو روزے نہیں رکھتے ان کے لیے یہ وعید کا اللہ کے ڈراوے کا دن ہے کہ خوشی کا دن تو میں نے تمہیں دیا ہے لیکن تم خوشیوں کے قابل نہیں ہو تم نے ماہ رمضان کی تعظیم نہیں کی سر عام تم نے کھایا پیا ہے عید والے دن مسواک استعمال کرنا ناخن جو ہے وہ کاٹنا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سنت ہیں ایک اچھے جو ہیں وہ عمل ہیں اور ایک اور آخر میں اہم بات خطبہ حضرات ذہن میں رکھیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ عید والے دن خطبہ دیا جاتا ہے جی دو خطبے دیے جاتے ہیں تو پہلے خطبے سے پہلے در مختار کے اندر تیسری جلد کے اندر صفحہ 57 اٹھاون کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے اسی طریقے سے شریعت کے چوتھے حصے میں صفحہ ایک سو نو پر موجود ہے کہ جو خطیب ہے وہ کیا کہتے ہیں خطبہ دو طرح کے فرق ہیں جمعہ اور عید کے خطبے میں ایک تو یہ کہ جمعہ کا جو خطبہ ہے اس کے لیے بندہ پہلے بیٹھتا ہے ممبر پر اور اس عید کے خطبے کے لیے پہلے بیٹھنا کوئی ضروری نہیں ہے اور دوسرا فرق بڑا اہم ہے جس کا حوالہ بھی ذکر کیا بارشرید مختار کا فرماتے ہیں کہ عید والے دن جب خطیب خطبہ دے تو خطبے سے پہلے نو مرتبہ اللہ اکبر کہے شروع کرنے سے پہلے اور پھر دوسرا خطبہ پڑھنے سے پہلے پھر سات مرتبہ اللہ اکبر کہے اور ممبر سے نیچے اترنے سے پہلے جو ہے وہ پھر چودہ مرتبہ اللہ اکبر کہے تو یہ سنت اور بہتر طریقہ ہے کتبا کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے اللہ کریم آپ کو ہم سب کو عید کی ڈھیروں خوشیاں نصیب فرمائے اور عید کی فیوز و برکات ہمیشہ ہمیشہ میں لوٹنے کی عطا فرمائے وہ آخرداوانہ الحمد للہ رب العالمی